لأم أناس أسنوري قلبي كان زي أسري دي قدرها كل الوصف بالنسوان يا حياتي اقبلي عذري انت نموذج وفي درب الحياه عنوان زواجتي اوامي وقع حطها امري ما من من الله حتى قدره الانسان زواجتي امري وقع حطها